محكاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكون فيديو جديد، طبعا اليوم يا شباب بدي العب سول ارينا، لو هذيك خش معي بالصدفة سبحان الله، وبعدين قررنا أننا نتحدى بعض كل جيم، قعدنا نروح مع بعض ونتحدى بعض 1 في 1 غز لا تنسوا تصل على النبي خليكم مع المقطع أي بات بالضبط هذا أنت؟ نوب نوب شد النحو نوب مارك بتكره بس اللعبة. او هات السيد تعال الله الله تعال تعال اه تعال طلع عليك كدبه معك سبلاش. اجوا وحده عادي احنا عليه، احنا عليه. آه قال لك والله اني قلق لقيت واحد متره جو استنى طبعاً كمل كمل يلا كمل ايش شو البنج اللي عليك؟ يا زلمه بنج بنج ألفاني years later انبلا، ايه ده؟ انبلا. يا اخر جيم يا شباب الفاصلة. الله واحد، اثنين. والله ما بعرف علينا. بس فكرت على وقتي أنا. في <تصفيق> <تصفيق>